پیش کر رہا ہوں کہ پھر اور بھی کچھ ایک دو اس پہ آیت ہے نہ حدیث ہے لیکن سارے مسلمانوں کے درمیان میں ستائیسویں رائج ہے ابھی آپ نے غور کیا پہنچی تو معاویہ نے ستائیس کو ایجشن کا اعلان کیا اور کہا یہ افضل ترین رات ہے کیونکہ آج ہمیں اچھی خبر ملی ہے خوشیاں منا کیوں کیا ہوا علی جو है وہ کوفے میں سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ کے اندر مار دیے گئے چاہیے تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہا مار دی گئے کیونکہ وہ مسلمان نہیں مانتا تھا مولا تو وہ باقاعدہ ممبروں سے مولا کا نام لے کے تو کراتا تھا تبارہ کراتا تھا چالیس سال ایزان کے نام جس نے ابھی میں نے صرف اس کے بیدوں کا باب ہی نہیں کھولا ہے یہ جو ہمیں قومی مقدس میں میرے بہت بڑے بزرگ استاد کا پچھلے سال انتقال ہو گئے پر ان میں جعفر الحادی بہت بڑا تاریخ کا نام ہے اور یعنی انہیں ایک ایک امام علیہ السلام پہ وہ کہتے تھے صرف امام صادق پہ میرے پاس پچاس سے زیادہ کتابیں جو میں نے پڑھی ایک ایک امام علیہ السلام اور بعض ایک کتاب ہی سولہ جلدوں کے اندر ہے یعنی وہ بہت بڑے محقق تھے تقابل گیم کے اندر اور انہوں نے جو پورا کا پورا بنو میں تصویر میں نہیں جا سکتا وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا بات یعنی کہتے نا کہ بھائی اس آدمی نے اتنی بدتیں قائم کی دو یا چار چھ آٹھ دوسرے نام نہیں لے رہا ہوں آپ گھبرا لے کسی کا میں نام نہیں لیا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا اگر آپ نے اتنی ہم بتا دیتے اس ساتھ کہتے کہ سب سے زیادہ بدعتیں اسلام میں جس آدمی نے قائم کی اس کا نام ہے معاویت سب سے زیادہ جس کے اندر پہلی ستائیس ماہ رمضان کو شب قدر ڈکلیئر کرنا دوسری تک قرآن سے بسم اللہ کا نکالنا ہاں سونا پڑھ لیتے نماز پڑھائی اس نے بغیر بسم اللہ کے سارے کے سارے جو بھی صحابہ رسول موجود تھے سب نے شور مچا کا معاویہ نشید الفاتحہ کیا نماز میں چوری شروع کر دیا یہ تو فاتحہ تک بھول گیا اتنا شور و غل ہوا کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑی اس نے دوبارہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک قرآن سے بسم اللہ نہیں نکلوا دوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں جانتے ہیں کیوں بسم اللہ سے چڑکی کیونکہ علی کہہ گئے کہ نقطہ میں ہو ایجان گرامی میں سب باتیں کہہ رہا ہوں لیکن کہ بغیر نہیں رہوں گا ایزان گرامی تاریخ اٹھائیے کتنا طویل باب ہے بہت سی تو باتیں بیان کی جا سکتی بسم اللہ کا نکالنا پھر اہل بیت علیہ السلام پہ باقاعدہ ممبر جہاں نماز جمعہ کے خطبے میں نام لے کے اہل بیت کا نام لے کے سلوات بھیجنا رسول خدا نے واجب قرار دیا تھا اس نے کہا کہ جب تک علی کا نام لے کے تبارہ نہیں کرو گے تب تک خطبہ نہیں ہو اور شام والے تو یہی سمجھتے تھے کہ باز اللہ کوئی کافی یہاں تک کہ جب اعلان ہوا شام میں دمشق شہر میں کہ مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں علی کو مار دیا گیا تو انہوں نے کہا بھی علی مسجد میں کیا کر رہے تھے سجدے میں تم نے تو بتایا تھا علی بے نمازی ہے ہزار رکعت پڑھنے والے کہا وہ بے نمازی کس نے معاویت ابن بھی سفیان نے آج تک ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے روایت موجود ہے آج تک آج تک یہ موجود ہے یہ یقین یقینی جتنی بھی روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی کچھ بھی میں نے بیان نہیں کی جو میرے مطالعے کے اندر سوکھتا آج تک یہ روایت موجود ہے کہ <تصفيق> جو آئت ہے سورا بکر کی یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> شب ہجرت جب جناب مولائے کائنات بھی سر رسالت میں سوئے تو یہ آیت نازل ہو میں سے ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرزات کے خاطر بیچ دیتا ہے نا آئے ذہنم معاویہ نے صحابی کو پیسے دیے کہا کہ آپ کو پیسے دے رہا ہوں کوئی ایسی حدیث بنا دو پہ سے کہ کہو کہ یہ علی کے لیے نہیں آئی یہ عبد عبدالرحمن ابن ملجم کے لیے آئی کس کے لیے قاتل امیر المومن کے اور آپ کے خیال میں ختم ہو گئی نہیں ابھی تک موجود ہے بہت سی کتابوں کے کس نے پیسے دیے معاویہ اضان کر تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے باپ قائم کی اہل بیت کے بغض کا نفرتوں کا اور پھر یہاں تک کہ مولا حسن کو زہر دی گرامی کیا کچھ نہیں ہوا بیت علم کے خلاف ممبروں سے جناب امیر کی توہین ہوتی رہی چالیس برس, ستر برس. مسلسل. ممبروں سے باقاعدہ جس کو کہا گیا بعد میں پھر سگستان سگ کہتے ہیں کتے کو یعنی یہ کتوں کا صوبہ ہے کیونکہ یہ علی کو تبرہ نہیں کرتے واحد صوبہ تھا جس میں مولا علی علیہ السلام کا کہا نہیں ہم علی پہ تبرا نہیں کریں سکستان کہا گیا پھر وہ عربی کے اندر کوئی گاف نہیں ہے تو گیا سجستان پھر بعد میں سیستان توجہ ہے مجھے پتا لوگوں کو شام رہے گا ایامی تاریخ بڑی تلخ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام کے خلاف بے انتہا مظالم ڈھائے گئے بے, بے انتہا مظالم